هلا هلو اقدر اقعد يمك؟ أول مرة تجي هنا؟ اي أول مرة المكان حلو حلو راح يعجبك انت شو اسمك؟ وسام اسمك حلو وانت حلو شكرا أحب أتعرف عليك شنو؟ نروح للسينما نا نعم مكان قريب